Lenyűgöző építészeti emlékek, páratlan művészeti kincsek, felejthetetlen tájak és virágzó levendula a mezők. Fantasztikus borok és gasztronómiai remekek, szikrázó napsütés a tengerparton és a hamisíthatatlan francia életérzés. Mindezt megtalálja, ha a Franciaországba szervezett körutazásainkból választ. Ne hagyja ki! Induljon el az ibussal és páratlan élményekkel lesz gazdagabb!